لا تسألني عن الحب فقد أرهقني التمثيل الحب ليس علبة ليتخبب مكان لا يرى وليس لعبة ليكون للتسلية والهوى الحب ليس فقط كلام عشق وغزل وأشتياق وأمل الحب له كيان بيقلب الشخص من العدم للوجود بمشاعر وأحاسيس ما لحدود عم تمثل علي الحب ومفكر ما عندي شعور ولا قلب أحب لك شي وخليك تكون فيه عرفان أن في الحياة كما تدين تدان